بدعوة من الحبيب محمد الحتيمي ذلك اللي حنا الشاب المهذب او الشابين المهذبين احمد الحتيمي وامجد الحتيمي حضرت عدسة متميزون بقيادة ثامر جميلي والشبر الموسوي وطاهر الجمويلي عذر معي كل من العازف والموسيقار حمودي الخزعلي والفنان عامر الشبلي وهذا الماثل أمامكم المنشد محمد الشبلي هل سمعونا صفقة للعرسان؟ صفقة بعد بعد على الراس على الراس أنا سأل دوم على الطيبين أنسل دوم دوم على الطيبين أن على الراس على الراس ويا بنحجي ما اجيكم ما عرّاس الراس عرّاس أجيكم مشي مو على الجدم من عرّاس الراس على الراس حمود اللي الطيبين يا جود الليلة يا الطيبين يا الطيبين يا الطيبين <تصفيق> على عرّاس ونهني أخوته ومّا وذين يبشي الولد شقق ذي علي ويصيح ودون الخالي ايه تشني دي ولا ديبشني ولا ديبشني ولا تشقق ويصيح ويسيح ودون الخالي خالك رحل خالك رحل يا بعد خالي وآهلي اهل يما اهل اهل وآهلي اهل يما الولد يلا اه القرعاوي اهل اهل اهل طول في الجو في جاي العمارة طبول في الجو العمارة طول في في بلوى بديني يا لا لا, لا يا باك يا باك من علي القرعاوي لمزه زد ياباك يا باك يا باك يا يلطم عليك القلوب يا يما يا باك يا باك ويا امك بقد حمله يا باك يا باك إذا حظي إذا حظ على بديم بديم يا باك لحظنك يا ابو صالح يا لما الله يفكديه إضران علي إضران علي الأرض دعو النه ممشين علي حباك نثمن علي نثمن علي نور الدونا نمشي عليه حباي ونقول له يا راعي المحنه يقول الله فوق والعريس سوا وانت تسلم جوا احسن اهو يلا الله بنحكي وقطار بن حتيم وكل السهراني هيا الله خوار العريس وعظام العريس وصاحب دعواتنا ها ها هيا الله الغزالات الغزالات وبن حتيم وكل الحضور هو، هه، أسمر دخيلك يا أسمر عينش حلو شعرش قاب، أسمر دخيلك يا أسمر عينش حلو شعرش قاب يلمن زقور داريت يلمن زقور فاريت يا المن زقور داريتك يا المن زقور فاريتك شمتو شمتو <تصفيق> الله على العبود الله عبوده آه ها السادة أو كل السهراني ياسمر ايش مالك كذاب ياسمر ايش مالك كذاب چنك نسيت احنا احباب ياسمر ايش مالك كذاب چنك نسيت احنا احباب يا المنزور دارتك يا المنزور مريتك يا المنزور دارتك يا المنزور مريتك صدوب اظل ادق طه ها حي الله الحضور أزهر البتلاوي وحي الله وليد وحي الله البراكية وشباب البراكية وزلم البراكية هاي نطلع حيوة يقول الساحة بس تنقرع لا تهدد بعد ما خا لا تهدد بعد ما خاف انهي هالعلاقه وروح لك روح روح على ال ال وياك ال ال ال وياك ال ال ال وياك الله ويا يلا مع السلامه باي باي يا غرامي يلا مع السلامه باي باي يا غرامي روح روح الله هلا الله هلا وياك هلا هلا هلا الله وياك الله وياك حي الله ابراهيم القصاب حي الله عمام العريس وخواله العريس وين خواله العريس وين خواله؟ خواله العريس, العريس. اها خالي خالي بنغتك هالمعرس خالي خالي بنغتك هالمعرس خالي يلا. آلو. آه. آه يا آلو، هاي يا الله. هاي اسمع عليه خوال العريس بعد خوال العريس او كل السهرانين هاي استفتاحا من الخوال نشوف العمام وين العمام اها ايوه والشارع يقطعونه ايه والشارع يقطعونه يقطعونه الشارع يقطعونا آه عمام اهوال الشارع يقطعونا آه عمام اهوال الشارع يقطعونا آه. يلا ايه اه كل كل جماعه يستحون حمودي طفينا لنا الانارة الانارة طفينا طفي لنا يستحون يرقصون يلا ويلي ويلي راح محبوب ونساني ويلي ويلي ويلي ويلي شنكر حب وحناني عشت بالدنيا غريب لا يحب ولا حبيب عشت في الدنيا هني لا يحب ولا حبيب ضيع العشرة الأمان ضيعاني ويل ويلي ويل ويل ويل رحماته <تصفيق> اسمعوا ياي ياي. عمام عمام العريس ورد عم العريس يقولون احنا آه احنا آه احنا احنا احنا احنا احنا في كيس ما يسكت البابا هاني لو كنا ها ها اثقال اثقال اثقال وطارينا يموت ربك من ليش شيء مكملنا اها آه. يلا جوله جوله جوله مخفض الورد العرق جوله مخفض الورد العرق جوله مخفض الورد العرق الورد... يلا أها حيا الله أبو عبد الله منورنا ومشرفنا، أها على الله على الله، على الله على الله، على الله على الله، على الله توكل ورد تمشي، على الله توكل ورد تمشي، على الله إي ويلك البحدار عنه مقداد الحضراوي حي البراكية البراكي هشو حي الله سراب علي قرعون لاعب لعب اليورو ولا تشيك ساحه بس للقرع ابوي مفتوحه يقول بويه ساحه مفتوحه بس للقرع اها ويلي ويلي ويلي ولي, ولي،, ولي, ولي، راح محبوب ونساني ويلي ويلي ويلي ولي شو نكر حب وحناني ولي. ولي، ولي ولي ولي، راح ولي ولي ولي. ولي ولي. وحناني, وحناني. عشت بالديني يا غريب لا يحب ولا حبيب عشت بالديني يا غريب لا يحب ولا حبيب ضيّع العشرة الأمان وضيّعاني ويلي ويلي ويلي ويلي, ويلي ¡Arsha! ¡Ah! ¡Ah! ah. الدنيا الدنيا الدنيا تتعب من تحضن ببالها الدنيا تتعب من تحضن ببالها أنا أول ما ما ما صرت خياله الليل رافقني وترست عيونه نوم وفرزنت نجماته من لالا